اللي ما كنت اتوقع انه عنده مساعدة سعاده. يا اخي هذول معقدين بصراحه مساكين ومره من المرات ليله الخميس شفت مطوع مع اتبيس. قلت بعد يا الله ليله الخميس والعشاء في شهور ايش ذي الحياه؟ ايش ذي اني لو اتوب اني برح تذكرت انطوع اللي قاطعوا الشارع مع تنيس انه سعيد ومبسوط ومرتاح ومصلي العشاء جماعة ورايح يتعشى مع اهله وبينام عشان عنده صلاه الفجر وعايش حياته طبيعي ومبسوط ولا توصيلات ومفلوق نهدم قعده يا الله وضيقه وهم وحزن فشفت الفرق بين بين دي و في فرق كبير. فقلت هنيئا له. طبعا انا كنت متوقع ان هالاشياء ما فيها اول ما هداني الله جودي جزاهم الله خير قالوا تروح معنا رحله في البر. يلا رحله خل بروح معهم خمس جمعه اذا الغلطه الأمور ولا سكت قريب اتصل عليهم بيجوني. طلعت معهم خميس جمعة صلاة صلي معهم ومبسوط ،قالوا في جدول معلق حاطين الأذان والإقامة والكلمات ،الأمور طيبة بس اني تفاجأت إني لقيت اسمي I'm going you a ثاني يوم الجمعة بضيق صدري. آخر شي طالع في بعيد، أنا شو أسوي يعني. هين يا أخي دوبي، لبي توبي وغني أذن، خلني بس أخلع. يا أخي مو بلازم تتوب، خليها بعدين. بجرب بعدين أرسله مرة ثانية. فراحوا جزاهم الله خير يلعبوا كورة، فجتني فكرة من الشيطان، طبعا الشيطان كان مستشار عندي، مستشار قانوني، يعطيك يعطيك حلول. قال الحل بس تسرق السيارة هذي تنحاش تروح ترميها وبعدين شحدهم شوفلهم اي فلما راح يلعب الكره الشباب رحت انا للسيارة وحاولت اشغلها اول ما بديت يعني تشبيكاتي الخطيرة ولمساتي السعرية أنا ركبتي ورفعتها وايديني كذا قدام يعني سليم. فجأة عندك يا اخي اسمع قران. حاولت اشغل ذيك السيارة مع انها ما تقعد معي طويلة السيارة بسرعة يعني وهي سيارة يعني عادية ما اشتغلت بس قران شغال <تصفيق> انزلت السكينة علي. في الأخير جاء الموعد المحتوم آذان الفجر. قالوا لي آذن. ما فيش في صلاة ببلاش، قال لا لازم تتذن، وبعدين علينا برد والموتور شغال كار، قلت له طيب ايش رايكم أذن برا عشان يغفر لي الله؟ مد صوتي، <تصفيق> ولا كان أفكر أن أنحاش، طلعت برا برد ظلام وشوف اللي السيارات بعيد عن الخط السريع اللي رحت ما عندي أصلا، يبي له مشوار في الاخير قلت يلا اذان اذان، شو تعال الاذان خليني اصرفها، قدم جوالك مشكور، متابع معنا جوالك، حلوة دخلت الأذان هذا جميلة يعني، هذا من إخراج التقنية الموجودة في جمعية كبحري لما قلت أذان دق أذان المدير، الجوال نغمت أذان، يعني شوف التقنية كيف، وحطيت الماطور بيني وبينهم عشان صوت الماطور يلعبع شوي ولا احد يسمع ايش بقول فحطيت اصابعي بدري وأعطيت النخمة ما قد ابوس معاهم في حياتي الجبهة هنا في الدماغ ينهي عن بكرة أبي فالصراع موجود لكن سبحان الله متى الصراعات تطلع واتخذ فيها قرار صحيح إني أغير من حياتي ومن وضعي وهذا اللي اليوم يا شباب اليوم مطلوب فعلا كلنا اننا نتغير للأحسن والأفضل إلا شاب من هالشباب اللي يعني شفتاه قد أسودت من كثرة التدخين والقطرة حاطها كذا على فوق حركة ال نسميهم احنا عرابجة. عرابجة يعني صيع. يعني. و... وشكل يعني ما يضر كثير، يقول فخفت في هالليل قلت ماذا تريد؟ الله ماذا تريد؟ قال انت الشيخ امام المسجد. قلت اي نعم امام المسجد. قال يا اخي في اثنين هنود اسلموا على يدي. ايش اسوي فيهم؟ يقول الشيخ لما قال اسلموا علي يدي والساعه 12 بالليل قلت في نفسي يمكن الرجل عقله لا يمكن الاتصال به الان يعني المهم مضبوط قلت نود واسلموا علي قال ايه اسلموا علي يدي قلت والله اخي ما شاء الله يعني وينهم؟ هم قلت السياره ما دام السياره معناها الميدان يا حميدان وادخل والبس العالي واطلع واجي الا في نوز وراء في السياره فأنا صديق يقولوا السياره مظلله والجنوط منظله حركات شباب سلام عليكم صديق عليكم سلام انت في مسلم اشهد الله لا اله الا الله محمد رسول الله مسلم صديق كيف انت في مسلم لانه هذا نفر في اسلام سوا سوا والله سوا سوا تعال اسلموا على يدك قال لي اسلموا علي يدك كيف اسلم على يدك قال يا اخي انا وديت سيارتي للورشه اصلحها وشفت الهنود يشتغلون سألتم انتم مسلمون طبعا كوني يسال هالسؤال يدل عنده هم. ولكن يسال هالسؤال ما يهمه كان يقول اشتغل كويس بس. لكن كوني يسال انت مسلم ولا مش مسلم يدل عنده هم للدين. قلت انت مسلم؟ قال لا ما في مسلم، ليش ما في مسلم؟ قال ما في معلومه اسلام. ما في كتب ما في معلومه اسلام، قلت خلاص انا اجيب لكم كتب. يقولوا هم يشتغلون السياره، رحت لمكتب الدعوه وجبت لهم كتب اعطيتهم اياها. بعد اسبوعين ثلاثه جئت اصلح السياره. الا جاؤوا قالوا والله جيده اللي اعطيتنا. واروح يا شيخ واجيب لهم كتب واعطيهم مية يقول يا شيخ المشكله اني لما جيت بعد اسبوعين ثلاثه بصلح السياره، جيت ووقفت السياره، واحد منهم دخل من هالشباك، واحد دخل من الشباك الثانيه وقالوا لي احنا الحين اسلمنا، ايش نسوي؟ قلت ما ادري انا مسلم من زمان. يقول ما ادري انا مسلم من زمان. يقول الشيخ سالني قال لي يا شيخ اللي يسلم وهو كبير، ايش تسوون فيه؟ يا اخي ما نسوي بشيء يعني بعض الناس مسكين ودي يدعو الاسلام بس مخربط عندي واحد من عيال عمي لسه جاي من امريكا يقول لي عندنا مركز اسلامي طيب يقول لك إن جرهان قلت كيف جرهان قال مره جالسين مجموعه منهم ودخل واحد امريكي يبغي يسلم لما دخل قال انا والله انا قرات عن الاسلام وكذا ابغى الاسلام كانوا كويس يقول اشهدوا الله الحمد رسول الله قال أشهد ان لا اله الا الله وان رسول الله قال والله اكبر الله اكبر ويمسكه واحد منهم، كان كم وز كان تعال معي. كان وين؟ كانت تو هوسبيتال للمستشفى. كان ليش؟ نقطع يعني ختان. كان ليش اللي يسلم تقطعوله؟ قال ايه؟ قال لي ادري مسلم قال ابري مسلم كل المسلمين نقطعه. قال طيب خلاص بلاش اسلام. ما ابغى اسلام فقال له واحد ثاني اذا ارتديت نقطع راسك. فقال المسكين قال ايش هذا الدين؟ اذا دخلت فيه يكترون ذكرك، واذا طلعت يقطعون راسك. وايش الدين هذا؟ طبعا الدين مش كذا. الدين ليس له يعني ليس من شروط الاسلام انك تعمل ختان، ليس شرطا للدخول في الاسلام. ومساله ايضا تطبيق الحد عليه اذا ارتد لها شروط وفيها موانع، قصه طويله ليست قضية اي واحد يحكم بها من اللي جالسين. لكن شوف الجهل تدخل في الدين يكترون تطلع من الدين يقطعون، ليست القضيه كذا. قال يعني يا شيخ ايش تسوون في اللي يسلموا؟ قال ما نسوي فيه, فيه شيء، نوديه <تصفيق> المكتب ونغير اقامته من هندوسي الى مسلم بس. ودوهم المكتب وغيروا اقاماتهم، المقصود ان هذا الشاب ما قال في نفسه انا عاصي، انا داشر، انا كذا. لا، صحيح عندي تقصير لكن لابد اني اخدم الدين مع وجود هذا التقصير. الامثله حقيقه كثيره عندي وانا ودي استمع من عندكم في استرالي له كان يعني آه، عمل كثير في خلال الانترنت في المعهد المهني ايضا أذكر كان قبل فترة عندي محاضرات في الأردن. فجلست في مجلس وتكلمت كلمتين عن الصلاة. قال في واحد شايب أردني عمره حول السبعين. قال يا شيخ؟ قلت نعم. قال أنا بدي أعطيك قصتي مع الصلاة. أنا ما أذكر أحد عنده قصة مع الصلاة. يعني الواحد عنده قصة في وظيفته، قصة مع واحدة يحبها، قصة، قصة مع الصلاة. قلت عندك يا زلمة، شو الحكي عندي قصة مع الصلاة. قلت طيب يا اخي لا تزعل أعطني قصتك هذا ترى انا يا شيخ لما كنت شاب كنت ازعر ازعر داشر يعني. داشر يعني خربان يعني. فا يقول لكن كنت بصلي كل أصحاب الزعران ما بيصلوا الا انا بصلي. يقول فدخلت مره لنسيت بدي اصلي. لما بدي اكبر شفت مكتوب على الحيط قدامي قال صلى الله عليه وسلم من، طبعا الحديث ضعيف، من لم تنهه صلاته عن فحشة والمنكر تلا صلاته له. يقول بعدين قلت في نفسي لك شو هالحكي؟ يعني انا ما إلي صلاه؟ طيب انا صلاتي ما نهتنا عن فحشة والمنكر لك شو هذا يا زلمه؟ يعني ما ما لي صلاه انا بصلي لأ لشو؟ تدري؟ بلاش صلاه. ما قال بلاش فحشاء ومنكر عشان تقبل صلاتي، لا، بلاش صلاة عشان تقبل الفحشاء ومنكر شو تريد كثير عبد الناس يقولوا وقعد يا شيخ عشر سنوات ما اصلي، لك اكشوها يا اصلي على الفاضي. يقولوا بعدين حضرت حفلة مرة من المرات. فيها واحد جداوي، يقول واحد يعني من جدة. يقولوا في ناس ما ادري يسوون، يقول فجلس جنبي جداوي. سكرنا. فسألني يقول احنا سكرانين، قال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 جيت عند الحبل الثاني وقطعته. أنت لما ما تتسكت جي أو جيت أوه مو سكارة الحين. جيت عند الحبل الثالث وقطعته. يا أبوي خلي لك حبل الصلاة بينك وبين رب العالمين، يمكن تحتاجه يوم من الأيام. زين؟ <تصفيق> يقول خلي حبل الصلاة بينك وبين الله، يمكن تحتاجه. يقول قلت والله كلام صحيح. والله كلام صحيح. يقولوا اطلع من مكاني واذهب الى بيتي واغتسل واصلي المغرب والعشاء ومن يومها ما تركت الصلاه الى يومي. واجر هدايته في ميزان حسنات من؟ وهذه من فضائل الخمر ترى لان الله فيهما اثم كبير ومنافع للناس فيمكن هذه منافعها يعني. ففي ميزان حسنات ذاك السكر ان حسنت نيته طبعا وما اظن مني يا حسنه العقل ما هو موجود اساسا. لكن مقصود يا جماعه شوف يعني كيف ان الانسان بتعظيمه لامر صلاته كيف رب العالمين يكون قريبا منه؟ فعلا اذا صار الحبل الممدود بينك وبين الله حبل معظم، غليظ، قوي، متين، تقيم في اوقاتها، تقيم في المسجد كما امر الله، تعظم امر الصلاه تجعل, تجعل شأنها كبيرا، يستجيب الله تعالى لك كما فعل الله تعالى لزكريا عليه السلام.